Режим, режим приказав стояти смірно, тому я граю поки по правилам. Ну починаю вже звіряти. Маска в метро – дивний предмет. Отак от заходять, люди у всіх, вона на обличчі, і чим нижче вони спускаються в метрополітет, тим нижча сама маска. Тому сьогодні ми поїдемо, тому сьогодні у нас інспекція в метро на предмет носіння масок. Ты без маски-то Ой, сейчас, подводи маска, подводи, давай. маска под носом? А, жарко сильно. А вас что маска под носом? Под маска должна быть. Трудно не дышать в ней. Вот это Знаете, что не можно без маски. Ну, у вас маска тоже грязная, мне кажется, пора ее заменить. Маски в метро потрібно носить? Да, нужно, необходимо. А вы чего без маски? Вам часто роблять зауваження в метро, коли ви без маски? Ні, не, не часто. А ви людей багато бачите без масок у метрополітані? Ну, пацієнтів 20. В жодного разу теж не робили зауваження. Ні. Ну, нічого не боїтеся чи чому? Ну вже якби ослаблення, карантині чи що буде вправді. Ну, так, да, навіть. Наскільки можна спустити маску, щоб було ще безпечно? Та да, ні, вона повинна бути повністю. Ну, после... Вибачте. Ну, як ви знаєте, є обов'язковим масковий режим, не тільки в метрополітені, в усіх громадських місцях України. Тому ми хочемо нагадати нашим пасажирам, ну, якби, що маска вона носиться на носі і на роті. Ось. Але ми бачимо, і ви бачите самі по кількості випадків, що люди починають, ну, просто кажучи, розслаблятися. І спільно з поліцією ми вирішили провести... Кілька профілактичних інспекцій. Якщо ми побачимо, що людина спустила маску, це вже привід для штрафу. Ми в даному випадку радимо людині одягти маску назад на лице. І люди в всіх випадках це виконують. Складаємо протоколи відносно тих громадян, які вступають в конфлікт і категорично відмовляються одягати маску. На сьогоднішній день з початку карантину працівниками поліції і метрополітарних складно 37 таких адміністративних протоколів. На даний момент вони розглядаються в судах, і ми вже маємо одне рішення, де на одну людину наклали штраф у сумі 17 тисяч гривень. Ви постійно в масці їздите? Так, да, постійно. Бачите часто людей, які не, не носять маску? В ну, метро постійно з масками вийшли. Ви ставитесь до тих, хто все ж таки вирішив, що йому не треба носити? Не дуже добре. Робите зауваження чи хтось із пасажирів? Було Зазвичай, роблю зауваження, переходить в агресію і в конфлікт. Стараюсь просто не вникати з ким конфліктом. Як ви дали вибір, носити чи не носити маску, ви б що обрали? Метро. Носіть, поки. Носити. Ну, це беззапасність. Я бачу, що беззапасність. <реклама> <реклама> так можна <нужно> просто. <кхм> Страху немає перед вірусом. Не тобто якби вам дали вибір, носити чи не носити маску, що б ви обрали? Носіть маску. Ні, я б вже не носив. Да. Уже страху ніякого немає да. перед А перед штрафами? Ну, німного. <реш> Має такого бажання викинути? Імінь. Бажання буває, але таких обставин маєш <реш> дотримуватися. Вірусу через те, що просто влада сказала, треба носити, тому і носить? Не влада сказала, просто перестраховка для себе. Якщо з власті власні, городські сумасшедші, типа Пальчевського, і покоління куплених дипломів засала, Ну, як їм вірити? Ну потому что я еще Сталин из Запуган или Карасер Джека. Какой ковид? Почитайте Булгакова. Э, испанка гуляла год. У Булгакова не было микроскопа. У этих дебилов аппаратура, пальчевский, медицина и результат толь. Какой в задницу ковид? Я против масок вообще. А чего? Они ничего не помогают. А штраф, что заплатить, это я... А... Ніхто вже нікого не шляхує. До одного місця вже. Менше буде боліти, якщо буде носити маски. Надо спортом займатися. Це нормально. Харі Кришні! З одного боку, погоджуюся з людьми, що дуже складно перебувати в масці, а з іншого – 17 тисяч штрафу. На що воно треба? 15 хвилин на роботу і все зняв.